أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله, والحمد لله رب العالمين سؤال أنا تكاسلت في رمضان وفرطت في كثير من العبادات الدينية في رمضان ماذا أفعل؟ ربما كان التكاسل في أمور تخص العبادة عدم أداء صلاة التراويح عدم صلوات في المسجد صيام كان ربما فيها سب أو شتم أو نميمة أو أو كنصل للمحرمات أو شيء من هذه الأمور. ما هو الحل؟ الحل هو أن تحسن فيما بقي. يغفر الله لك ما مضى وما بقي. أن تحسن فيما بقي. أن تأتي إلى الله بقلب منيب خاشع وتتزلل لله وتقول له إني أنا أخطأت يا رب اغفر لي وتقبل مني هذه الأيام. التي بقيت ستة أيام أو أربع أيام المهم أن تحسن إلى الله سبحانه وتعالى فيها تحسن إلى الله يغفر الله لك ما مضى وما بقي حسن أو حسن النهايات يمحي قبح البدايات هذا هو الحل الأخير للمذنبين حتى يعودوا إلى الله قبل وداع رمضان لانه لا يدرك الانسان هل يكون العام قادم ام لا تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والدعاء والصيام والقيام يا رب العالمين جمعه مباركه طيبه للجميع السلام عليكم ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه